اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی دنیا بری لگ گئی جس کو آباد کرتے ہوئے میرے ماں باپ کی زندگی لگ گئی سب سوالات ازبر تھے جو عشق کے باب میں مجھ سے پوچھے گئے پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکری لگ گئی